Опрацьований геральдистом Ігорем Янушкевичем герб Очакова офіційно проіснував 4 роки від 2014-го. Чоловік каже, за основу взяв незатверджену версію 19 століття. «Змінив тільки форму щита і додав оці прикраси у традиційному українському стилі. Додав корону, міську корону, муровану зі срібного каменя. Це теж обов'язковий обов атрибут, який повинні витримувати всі ці герби. Родом із Хмельниччини Ігор навчався в Одесі. А от для життя разом з дружиною понад 40 років тому обрали Миколаїв. Створенням і опрацюванням гербів почав займатися в 1991 році. Тоді відбулось його знайомство з Геральдикою. В роботі майстер використовує акрилові фарби. Контури навожу, контури цього герба. Потім дивлюся, як пропорції відпоставляються, ну, як воно можна покращити, там збільшити, там зменшити. Ну, місяць на, на вивчення історії і днів. Десять-двадцять на створення малюнку. Проект герба відправляю спочатку на експертизу, а потім чекаю виставки експертизи і подаю місцевим радам. Деякі роботи створені в співавторстві, як от герб села Кринички, який розробляв спільно з Віктором Дробним. Він приносить готову ідею, навіть що якийсь ескіз зробив. І я по цьому екскізу створюю. Чоловік говорить, змішувати кольори не рекомендує Українське геральдичне товариство. Розробили такі правила. Вони на основі міжнародних геральдичних правил, в яких відзначається дуже жорстко. Які кольори? Червоний, зелений, синій. Чорний, оце кольори. Метали, золото і срібло. Для сіли міст Миколаївщини чоловік створив майже 100 гербів. Ще півсотні для інших регіонів України. Сподівається, що зможе незабаром видати свою книгу про геральдику краю, яка не вийшла вдруг через початок повномасштабної війни. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.